Tento měsíc se koná již devátý ročník tradiční kampaně Suchej únor, která pomáhá široké veřejnosti prověřit vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Pravidla jsou jednoduchá celý únor ani kapku alkoholu. Spolupráci napříč republikou opět zastřešilo Združení dopravních podniků České republiky. Zapojen je tak i dopravní podnik Města Hradce Králové. Dopravní podnik Města Hradce Králové tuto akci podpoří, ale taky, které by mít v autobusech, a samozřejmě tím, že chceme zvýšit i procento. A dospělých, které se k této akci připojí, což v loňském roce bylo zhruba 9 tak aby se to i zvýšilo. Suchý únor umožňuje účastníkům dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup. Díky tomu mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Zeptáme se ještě jednou, nějaký alkohol před jízlou? Ano. Byl alkohol, jo? Kolik jste toho vypil? Vodečku. Vodečku. Hmm. Tak provedeme dechovou zkoušku, pane říči, ano? Pane, pane řidiči, vy jste nadýchal 3,42 promile v dechu. Zdravím, že jsi řidič. Mm, bol jsem. Už asi nebudeme. Účastníci kampaně se mohou registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz.